يا مرحبا بالليل فاول واليوم عيد هذا سمي جده على عز وفخر يا جعل حظه دايم فاله سعيد مبارك وجياته تشبه للبطل يا <تصفيق> <تصفيق> الحصري والمميز فقط على استوديو اللحن المثير للطلب صفر خمسة خمسة ثمانية ثلاثة ثمانية ثمانية, ثمانية